Conflict în Bucure, sublinieră T. Prefectura intervine după ce primarul sectorului 5 a sfidat decizia anuncată de Firea. Primarul sectorului 5, Daniel Florea, a ignorat decizia anuncată de Gabriela Firea cu privire la închiderea subliniere colilor din capital, vineri, 23 martie. Urmarea declarailor făcute în spaiul public referitor la închiderea colilor din municipiul București, instituia prefectului municipiului București face o serie de precizări. Hotărârea comitetului municipal București pentru situații de urgen consum, numărul 3 pe 2018, prevede, în mod expres. Suspendarea cursurilor din unitile de învățământ din municipiul București, în concret închiderea geredinilor, colilor, i liceelor. Scopul acestei mesuri l-a constituit în principal protecția copiilor, pe de alt parte, reducerea circulaiei autoturismelor, i pietonilor pentru optimizarea operațiunilor de despezire în capital, având în vedere codul portocaliu de Zapada, Van Institut de Anm. În urma verificărilor efectuate, se constat ce hotărârea domnului Daniel Florea, primar al sectorului 5, de a deschise colile din acest sector a produs un efect de confuzie și nedumerire în rândul cetățenilor din sectorul 5, care au început să se informeze alert pentru a afla ce hotărâre este, până la urmă, valabil, ce a adoptat în sus sau ce a mediatizat personal de primarul de sector. duple muriri punctualei și succesive. Cetenii au respectat decizia Comitetului pentru situații de urgen, astfel ca, în fapt, azi, în incinta unei singure coli din sectorul 5 s-a aflat doar copilul unui angajat al acestei unități de împământ. Reamintim publicului, i-avertizme autoritățile locale ale sectorului 5. cei hotrările cu sus sunt obligatorii? De asemenea, ce, de autoritile locale de sector au atribuit exclusive în derularea activitilor de despezire, totui programul de măsuri acțiuni pentru despezirea și combaterea poleiului se elaborează în mod unitar la nivelul primariei municipiului București, nefiind permise iniative locale, individuale, de natur se sublineze efortul comun al autoritilor implicate în aceste operațiuni exprim regretul ce, în ciuda sprijinului oferit, la nivelul sectorului 5 dezpezirea se desfoar cu mai mare dificultate decât în celelalte sectoare iatenion neferm ca, pe viitor, hotrurile recunsul să fie respectate conform legii, atât în liter, ca în spirit.